Ja vielä uutisia Puolangalta. Katulampuja on rikottu ja pyöriä on varastettu. Tekijää ei tiedetä. Tämä on osa Puolangan piinaavaa, hatkaisemattomien rikosten halvaksi Seuraavaksi urheiluuutisia. Lähialueilla on tapahtunut autoja sattumuksia. Tavaroita on kadonnut öisin. Ikkunoita on rikottu. Mitä erikoisimpia asioita. Tekijää ei tiedetä. Tässä on tilaisuus näyttää etsivät näitä. No Liisa, arvaa meillä kävi. valot. Niin, meilläkin. Mikä tuolla takana Älä sekaanu asioihin, jotka eivät sinulle kuulu. Lopeta etsivä hommat ja tule keskiyöllä hylättyyn varastoon tai et näe enää kaveriasi. Kuka hän on? Ja miksi hän sammutti valot? Uutisia puolangalta. Juuritulleen tiedon mukaan omituksen rikosten tekijät ollaan saatu kiinni. Sitten urheilua. Eli Tappohan todella mainosti NBA-pulssin baidassa. Miten muuten keksit osoittaa sitä konnaalampulle? lampulla? Tällaiset hämärätyypit eivät kestä valoa.